INPUT és un festival o una conferència una mica peculiar, perquè no és ni, ni un concurs en el que hi ha guanyadors o, o hi ha premis, tampoc és un mercat en el que es va comprar i a vendre, sinó que és un espai de trobada de professionals i de mostra el més innovador, el més trencador, el més polèmic que ha generat la televisió pública durant l'últim any. Bé, l'UPF està vinculada a l'INPUT de fa molts anys és un moment en què va ser escollida per, per acollir a l'Arxiu de Programes de la història d'Input, que hi ha més de 3.000 programes en aquell moment a la Biblioteca del Campus de Poble Nou. I en aquest sentit que hagin triat aquest espai, demostra que una universitat pública pot ser també un espai de debat i de mostra del, del més interessant de les televisions. No? My name is Midori Kakinuma, I'm from Japan, and uh, from NHK, and I presented today a program named Awesome Homework. It's a program about for children during pandemic. That was a wonderful experience right now because I could uh, a lot of comment from uh, various perspectives and various culture what I cannot get in Japan. Hi ha una cosa bastant interessant que m'està passant que, és, eh, que, que potser li passa a tothom qui ve a l'Input, eh, que és que el, el, teu, el teu producte, no, que normalment està consumit en, en el teu entorn més proper, el veu gent que, de cultures i de d'identitats i de llocs molt llunyans al teu i des d'on ha fet el teu programa. i, i que y a sobra que le interesa al teu programa. estar en un espacio donde hay esta, este debate público porque más allá de presentar es como cuáles son las preguntas que vienen acompañadas de las distintas miradas de distintos otros países o de distintos otros productores entonces ha sido una gran experiencia.